És Miami, la Festa Major Xanela Com el nostre Pujo Rombai no de la Xina ni de Kauai Titanos i morens Aquí tothom trobaràs Les portes són obertes Som uns els seus companys I si es complicada la nit No marxarem aquí A l'alba i a la certa vila Ai, mangar, ai quina fila L'àvia, el cos i la tieta, per fer la festa completa. Les nostres festes són vives, cal barranca i alternatives. Anem de festa, nano, tranquil que som ciutat. També no hi ha res millor que la festa de jo. Sortim de casa, noies, aquestes són les hores. Que saràs tu la reina, tant si ets com que posi una altra per punt o d'omple malta. Per tempos i esquelles ens fotrem unes paelles. I el sol hagi marxat, encara estem a l'embalat. Aquesta rumba cantarem per molt I ara anem de festa nano, la fia tant que sóc gitano, que amb el noia res millor, que la nostra festa major. Sortim ja de casa noies, que aquestes són les bones hores, que tu seràs la meva reina. Se me'n que qui ja ho ets cobilla, mestre, pels fills una altra birra, i no la raba així graciosa que han tingut aquí a disfrutar. Les migues mai ens queden soixes, és això per tothom. Només hi son amb busque-ros, que maiy se sap tradi a ti, ni ballar al d’ patons sofer-ho. Si festa tra tra tra Jo sóc la festa pra pra pra Si som la festa tra tra tra Si es que arregles Pra pra pra Anem de festa tra tra tra I na la festa pra pra pra